Eli minun esityksen aiheena on ikääntyneiden kaltoinkohtelu, ja ää, ikääntyneitä Suomessa on, oli vuoden 2019 lopussa noin 1 200 000, eli yli 65 vuotta täyttänyttä henkilöä, ja 70 vuotta täyttäneiden henkilöiden määrä on kosvanut kolmessa vuodessa ää, 100 000 henkilöllä, eli ikääntyneiden lukumäärä kasvaa. Ja sitten jos ajatellaan ihan näitä säännöllisiä kotihoitopalveluita, niin heidän, niiden piirissä on vuonna 2019 ollut noin 100 000 yli 65-vuotiaista henkilöä. Eli tämä, tämä kertoo vähän siitä, että mistä, mistä me ker minkälaisesta, äh, ikä, äh, mi miten suuresta joukosta ihmisiä me puhutaan. No sitten siihen ihan, että mitä tämä kaltoinkohtelu on. Ja se on iäkkääseen kohdistuvaa luottamuksellisessa suhteessa tapahtuvaa yksittäistä tai sitten ihan jatkuvaa tekoa tai toimen laiminlyöntiä, joka aiheuttaa iäkkäälle vahinkoa tai ahdinkoa. Ja se voi olla fyysistä tai psyykkistä väkivaltaa, seksuaalista hyväksikäyttöä, taloudellista hyväksikäyttöä, hoidon tai avun laiminlyöntiä, oikeuksien rajoittamista ja loukkaamista tai muuta itse, itse ihmisarvoa alentavaa kohtelua. Eli tämä ilmiö on hyvin laaja ja sen takia ehkä vaikeasti havaittavissa. Ja ikääntyneiden kaltaankohtelu on joitakin erityispiirteitä, joita ei ehkä niinkään ole nuoremmassa väestössä. Eli me tiedetään sitä, että ikääntyneiden kaltoinkohtelu on tavallisemmin perhe- tai lähisuhdeväkivaltaa. Syyllinen on usein uhrin läheinen ja hän käyttää hyväkseen usein uhrin hänestä riippuvaista asemaa. Sitten se on piilorikollisuutta, eli sitä ei saada kovin helposti kiinni. Usein se on kestänyt pitkään ja usein se on myös vähän semmoista, että se alkaa monesti pikkuhiljaa. Tai se on kestänyt esimerkiksi monesti lähisuhdeväkivalta läpi koko pitkän suhteen. Ja sitten myös tästä kaltankohtaisuudesta puhumiseen, siihen puuttumiseen, vaikuttaa ikääntyneiden omat arvot ja asenteet monesti. Ikääntynyt ihminen esimerkiksi haluaa suojata perhettään tai läheisiään ja vähättelee sitten itseään. Miten yleistä tämä sitten on? Sitä aina meiltä kysytään. No se vaihtelee hirveästi tutkimusten mukaan. kansainvälisten tutkimusten mukaan se on noin prosentista 25 prosenttiin. Se riippuu hirveän paljon, mitä siihen on sisällytetty. Jos siihen sisällytetään tämä laaja ää, ikääntyneiden kaltoinkohtelun määritelmä, silloin tietenkin se, ää, usein on, saadaan suurempia lukuja, koska yleisin ää, kaltoinkohtelun muoto, kaltoinkohtelun muoto on henkinen väkivalta. Ja yleensä henkinen väkivalta niin, myös kulkee käsi kädessä sit muun, jos siellä on myös myös taloudellista hyväksikäyttöä, seksuaalista väkivaltaa tai, tai ihan niin kuin fyysistä väkivaltaa tai oikeuksien rajoittamista. Eli se tulee siellä ikään kuin aina mukana. No sitten jos me katsotaan meidän väestötason aineistoista, noin 55 74-vuotiaista 6,1 prosenttia väestöstä on kohdannut uhkailua tai väkivaltaa. Tämä on kysytty sillä tavalla, että kuinka kuinka tuota, oletteko kohdannut uhkailua tai väkivaltaa, hyvin, viittaa hyvin pitkälle fyysiseen. Naisissa on jälleen enemmistö, miehissä vähän vähemmän. Ja sitten 75-vuotiaista enää 2,4 prosenttia, ja naisista 2,2, miehistä 2,6. Eli tämä on sellainen, mitä me saadaan väestötutkimusten aineistolla koottua. Sitten meillä on tämmöinen rai vertailukehittämisen toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointiväline, jota käytetään laajasti kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkailla. Me katsottiin sieltä, sitten, että mikä on kotihoidon asiakkaiden, kuinka, monen, kuinka suurella osalla kotihoidon asiakkaista on kaltoankohtelun epäily, jota on kysytty sillä, että onko asiakas poikkeavan näköinen, poikkeavan epäsiisti, pelkääkö perheen hoitajaa, tai liikkumista on rajoitettu. Ja niissä, ni, näissä kotihoidon asiakkaista noin 7 prosenttia tämän aineiston mukaan ää, herätti tämmöisen epäilyn. Jos me ajatellaan, että meillä on noin 100 000 asiakasta kotihoidossa, niin se tarkoittaa noin 7 000 asiakasta. Ää, joilla tämmöinen epäily olisi, jos, jos tämä aineisto olisi tehty ihan kaikista. Elkä nämä eivät ole itse asiassa hirveän pieniä joukkoja, jonka takia tämä, tässä tämä varhainen puuttuminen ja tunnistaminen on tärkeää. Katokohtelulla on myös riskitekijöitä ja niitä on ää, ää, ikääntyneen oma tai hänen puolison tai muun läheisen toimintakykyä ja elämänhallintaa heikentävät fyysiset tai psyykkiset sairaudet, eli niin kuin huono, runsas avun tarve monesti saattaa, on, on monesti riskitekijänä. Ja sitten tietysti tämä suomalainen puolison tai läheisen alkoholin käyttö tai muun päihteiden väärinkäyttö on, on monesti riskitekijänä. Puolison, jos, on, jos semmoinen sattuu olemaan, sairaalainen mustasukkaisuus, yleensä tällaiset on kestänyt pitkään ja sitten taas hoidon, hoidon, hoitaja tai muun ikääntyneen hoidossa vastuussa olevan ihmisen uupuminen ja sitten osa tietämättömyys ja osaamattomuus käytössä tämmöiset tavat saattaa olla riskitekijöinä sitten lisäkin riskitekijöitä liittyy on olemassa eli Äh, Eli tota, äh, sosiaalisen kontaktien puute, yksinäisyys ja eristäytyminen. Ja tämähän tietysti näin korona-aikana on lisännyt tätä äh, ikääntyneiden kaltoinkohtelun riskejä ja tunnistamisen vaikeutta, koska, koska tietysti äh, ikääntyneet on noudattanut tosi hyvin näitä meidän, meidän antamia suosituksia ja myös ikääntyneiden omaiset on noudattaneet. Eli turhia vierailuita on vältetty muutoin kuin sitten tietysti siellä asuu se lähimmäinen. Ja sitten tämä taloudellinen tai asumiseen liittyvä riippumus ikääntyneen tai läheisensä välillä on yhtenä riskitekijänä ajateltu, koska harvemminpä sitä muuten kuin taloudellisesti riippuvaisena ehkä asuu ikääntyneen kanssa. Tai sitten tietysti, tietysti jos on järjestänyt vartavasti sellaiset olot, että haluaa auttaa ikääntynyttä, niin se on, se on tietysti toinen, miten as asutaan. Sitten selvittämättömät ja, pulmat ja ristiriidat läheisissä ihmissuhteissa, ne saattaa varsinkin kriisin tullessa altistaa tähän kaltoin kuhtele. Ja sitten tämä historia. Et historia on hyvin vahva riskitekijä, että mikäli sitä väkivaltaisuutta on ollut parisuhteessa ja perheessä, niin sitä, se ei useimmikaan lopu ikäänty, ikääntyessä. No sitten tärkeää on, paitsi tietysti tunnistaa noita riskitekijöitä, niin ihan tunnistaa se kaltoinkohtelu. Eli millas, mi, miten me voimme tunnistaa, kun tapaan ikäihmisen kaltoinkohtelu? Mitä, mit, minkälaisia merkkejä ne on? Ne voi olla fyysisiä, eli nämä toistumat vammat, ja loukkaantumiset, onnettomuudet ja varsinkin sellaiset, joihin ei ole oikein hyvää selitystä. Tai että näkyy heti, että toi ei ole voinut tapahtua onnettomuuden seurauksena. Sitten se, että vammat sijaitsee monesti äh, erityisesti vaatteiden alueella, eli ylävartalo, käsi, päänalue, eli hiuspohja, esimerkiksi tukistaminen, retuuttaminen hiuksista. Sehän ei, ei yleensä näy kovin helposti. Sitten nämä psyykkiset tunnusmerkit, masennus, ahdistuneisuus, syömisen unihäiriöt, sitten yliaktiivisuus tai korostuneita häpeän tai syyllisyyden tunteita, itsetuhoista ajatukset. Usein, usein kaltoin henkilö kokee itse häpeää siitä, että, että näin on, ja syyllisyyttä, että hän on jotenkin huono, koska tietysti tähän henkiseen väkivaltaan liittyy just tämä itsetunnon musertaminen. Sitten voi olla ihan tämmöisiä psykosomaattisia, että erilaisia kipuja valitellaan, sydämen tykytystä, rytmihäiriöt, rintakipua, joihin ei oikein ikinä löydy selitystä. Että siinä kohtaa pitäisi osata ehkä, ehkä lähteä vähän enemmänkin katso, hahmottamaan sitä perhettä, perheen tilannetta ja ihmisen tilannetta. Ja sitten tämä yleinen hoitamattomuus. No, alirävitsemus tämä liittyy hirveän monesti tämmöiseen laiminlyöntiin tai, tai taloudelliseen hyväksikäyttöön aliravitsemus, kuivuminen, lääkityksen laiminlyönti tai liiallinen lääkkeiden käyttö, yrittää ikään kuin turruttaa itsensä tai liiallinen päihteiden käyttö ja jatkuva rahan puute tai kieltäytyminen tarvittavista palveluista. Että ei halua, että se asia tulee esille ja sitä pidetään niin kuin perheen sisäisenä. No, mitä tämä kaltoinkohtelu sitten aiheuttaa ikääntyneille? No se on tietenkin se, että se aiheuttaa aina henkisiä vammoja. Se on aina loukkaus itsetuntoa, koskemattomuutta kohtaan. Se voi pahentaa ikäihmisenä perussairauksia, varsinkin hoidon lyönti lääkkeiden, lääkkeiden tota, la, kieltäminen, lääkkeiden oton kieltäminen tai muu, muu, ettei päästä liikkumaan, ei pääse ulos. Niin niin näillä saattaa olla kovia vaikutuksia ikäihmiselle. Se heikentää elämänhallintaa. Voi kadottaa ihan sen tunteen siitä, että mitkä mun tarpeet on, tai mun tunteet tai oma tahto, että kaikki on vähän välinpitämätöntä. Ja se, mitä se aiheuttaa myös aina, että turvallisuuden tunne rikkoutuu. Ja se heikentää tietysti uskoa myös muihin läheisten tai yhteiskunnan auttamismahdollisuuksiin. Ja varsinkin jos siitä on niin yrittänyt kertoa ja sitten siihen ei ole puututtu, niin silloin, silloin ihminen kokee, että ei kukaan välitä. Muserta itsetuntoa, ää, loukatuksi, alistetuksi, nöyryyteksi tule, tulemisen tunteita. Ja sitten ää, eten, etenkin, jos se on oma lapsi, niin omaaikuinen lapsi tai niin aiheuttaa uhris, syyllisyyttä, häpeää. Ja syvää arvottomuuden tunnetta. Ja sitä, sitä niin kuin monesti myös ehkä ruokitaan tällä, tällä tota, ähm, henkisellä väkivallalla. Myös sellainen niin kuin yleinen pelo, pelokkuus tai sitten hyvin voimakas takertuminen sellaisiin ihmisiin, jotka hän kokee kuitenkin turvalliseksi. No sitten, miten me nämä tunnistetaan. Tämähän ei ole kauhean helppoa, varsinkin jos ei ole kauheasti aikaa, eikä mahdollisuutta, eikä pysyvää kontaktia hoitosuhdetta, niin nopeasti tunnistaa sitä. Eli nämä, nämä, tota, ää, se on todella vaikeaa niin näiden oireiden tunnistaminen. Ja koska ihmisellä on myös tapa selviytymiskeino on kieltää asia. Eli tapahtuneeseen nähden tämmöinen etäisyyden otto, että tämmöinen aivan tyyn, luonnoton tyyneys, no sellaista sattuu välinpitämättömyys tai sitten ei muista kerta kaikkiaan. Se muistikatkas voi olla aivan todellinen. Eli että ihmisellä on hirveän hyvä kyky myös sulkea kielteisiä asioita pois mielestään. Se on. Se on välttämätöntä ollut selviytymisen kannalta. Eli tapahtuman kieltäminen, lamaannusta, alustuva käyttäytyminen. Ja sitten toisaalta saattaa olla hyvinkin vihamielinen, varsinkin jos siitä asiasta vähän kysäsee, niin sitten, niin kun, että ei kuulu sulle, ja, ja, ja hyvinkin niin defensiivinen siinä. No se mitä siinä voi tehdä niin ensisijaisesti pyrkiä luomaan rauhoittava ja hyvin turvallinen hoitokontakti ja avun näihin arkielämän ongelmiin, koska se monesti ne heijastuu sinne arkielämään ja, ja, se on, ja se luo jo sitä turvaa, että arki kulkee ja saa ruokaa ja ja muuta. Ja sitten näistä vaikeista oireista on tämmöinen ihan niin kuin tiedollinen kognitiivinen käsittely ja sitten ihan oireenmukainen mukainen lääketys, monesti ottaa unilääke rauhoittava, tämän tyyppinen. No mitä sitten kun on, kun on kokenut tämmöisen kohtelun, Sehän on aina trauma ja siihen liittyy usein tämmöisiä psyykkisiä ongelmia. Masennusta, päihteitä, muistia, kognitiivisten toimintojen muutoksia. Ja se, sekin voi olla oire siitä, että yhtäkkiä ikäihminen, joka ei ole niin yhtäkkiä muistitoiminnot romahtaa. Trauma-uudelleen kokeminen, eli se, että se tulee mieleen koko ajan tunkeutuvina muistoina, se on tapa toisaalta käsitellä sitä, ja painajaiset ja muut unet, kun ihminen ää, defenssimekanismit ikään kuin vähän ää, heikkenee. Ja Sitten välttämiskäyttäytyminen, eristäytyminen, välinpitämättömyysympäristöä kohtaa. ja sitten tämä vireystila. Että ei saa oikein. Monesti liittyy sit siihen, varsinkin jos pelko tulee, niin ei saa oikein nukuttaa, on vähän varuillaan. Säikähtelee ja ärtymistä tuossa videossa. Se olisi aika hyvin nähty se vide, Tila siinä, mutta valitettavasti meni poikki. No sitten tietysti ihmetyttää, että no, jos on näin, että kokee olevansa kaltoon kohdeltu, niin miksei sitten hae apua? No, siinä on se, että ei oikeastaan uskota näiden asioiden muuttuvan. Vähätellään sitä tapahtumaa ja pelätään, että, sitä, että jos ilmoittaakin väärää, sitten sit tulee hirveä seuraus. Tekijä kostaa ja sitten tämä riippuvuus läheisistä, eristäneisyys, häpeä ja sit perheensuojelu, ja pelon ja ahdistumisen ja tämmöinen avuttomuuden tunte, että Jos on laiminlyöty ja, ja ahdistettu, niin on. Avuton. Ja jos tämä on jatkunut pitkään, niin on opittu avuttomuus, vaan yrittää välttää ja olla kilttinä niin sanotusti, ettei joutuisi siihen. Miksi tämä tunnistaminen, äh, äh, tunnistaminen on vaikeaa? No tähän väkivaltaan liittyy myös hyvin paljon asenteita, vieläkin asenteita ja uskomuksia, vaikka me niitä yritetään koko ajan näillä purkaa. Eli ikäntäivät eivät ole väkivallan uhreja. Kuka nyt haurasta vanhusta? pahoinpitellisi tai veisi häneltä rahat. Tapahtuu siellä himas kotona eli kotona näkymättömissä ja henkistä väkivaltaa on ihan mahdotonta toteutua ja sitten ei oikeastaan tiedä, miten menetellä. Ja sitten myös osittain ammattilaisilla on tietämättömyyttä ja osaamattomuutta. Toimittelu Toimintatavat, semmoiset toimintaprosessit saattaa puuttua, tai ne on olemassa, mutta niitä ei kerrotakaan kenellekään. Eli ne on piilossa, koska tämähän ei ole mikään semmoinen toivottavasti jokapäiväinen ilmiö. Niin silloin, silloin ehkä unohtuu se aina välillä, eikä ole, oteta välttämättä, ei ole perehdyttämisprosesseissa tai tämmöisissä mukana. Tietämättömyys yhteistyö auttajatahoista ja omat arvot, normit, väkivaltoon liittyvät asenteet, uskomukset, stereot, Typiet. Ja sitten myös ihan se, että omat väkivaltaan liittyvät tunteet ja kokemukset, jos on itse kokenut kauheasti väkivaltaa ja joutunut sen poista, sulkemaan pois, on ehkä vaikeampi mennä puuttumaan. Et myös tällaiset meissä ihmisessä itsessä ja oma pelko, että no mitä sitten tapahtuu. Ja sitten se, ettäkä se välttämättä haluaa, että asiaa puututaan. Tämäkin on hyvin, hyvinkin monesti yleistä siinä, että et ei, et se, siinä suhteessa on jotain kuitenkin niin arvokasta, sitä riippuvuutta ja muuta. Niin moni asia muuttuisi toisenlaiseksi ja se pelko tulevasta ahdistaa, niin ei sitten anneta muuttua. Ää, muuttua. No sitten toisaalta täh, tähän, että kaltoinkohteluun pitää puuttua aina, koska se haavoittaa aina ja erityisesti, jos se kaltoinkohteli on läheinen. Puolisto muurakas ihminen. Sitä on kaikkialla sosiaaliryhmissä. Mikä ikäryhmä ei ole suojassa. Ja se ei ole yksityisasia. Ei silloinkaan, kun se tapahtuu läheisten ihmisten kesken ja kodin seinien sisäpuolella. Se ei ole yksityisasia. Ja laki velvoittaa puuttumaan. Ja meillä on ihan mahtava väline huoli-ilmoitus, josta Maria kertoo kohta enemmän. Ja joka viranomaisen on käsiteltävä se. Jokainen meistä voi tehdä huoli-ilmoituksen, kun on huolissaan. Ja tota, no mä oikeastaan lopetan sitten kohta tähän. Tässä mulla on pari slaidia, mitkä on uhreille apua. Eli apua aina löytyy. On suvantolinjaa, rikosuhripäivystystä, nollalinjaa. Ja, tota, ja sitten on nämä nettiturvakoti, näin haet apua. Jos on netin käyttäjä, jos omainen esimerkiksi haluaa tietää, että miten nyt hoidetaan. Sitten on tietysti kunnan terveys, sosiaalitoimi, turvakodit, poliisi. Jokainen meistä voi ottaa puheeksi. Ja tämä huoliilmoitus korostaisin, koska se on väline, jossa voit tehdä nimettömänä ihmisestä, joka tarvitsee apua. On se sitten kaltoinkohtelu tai muuten kyvyttömyys pitää itsestään huolta. Eli minä kiitän ja suljen tämän oman jakoni täältä pois, kun pääsen sinne Teamsiin taas. Ää, ja tota, näin. Ja ää, annan sitten vuoron Anna vuoron tota Marialle. Elikkä nyt. Seuraavaksi esityksen toivottavasti Maria on linjoilla ja jakaa, jakaa tota, tutkija Maria Valtokari, ikääntyneiden kokema, kaltoonkohtelu, haasteet ja mahdollisuudet viranomaisten puuttua siihen ja meidän kaikkien. olepä hyvä Maria. Yes, Kiitoksia. Tervetuloa minunkin puolestani tähän meidän webinaariin. Eli olen Maria Valtokari, olen työskennellyt tutkijana tässä ikääntyneiden kaltoinkohtelun selvityksessä. Käsittelen tänään ikääntyneiden kaltoinkohtelun tunnistamista huoli-ilmoituksen avulla viranomaisyhteistyössä ja palvelujärjestelmässä. Ja työskentelen tuolla hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen yksikössä. Seuraava, kiitos. No niin, äh, just toi, hyvä, kiitoksia. Joo, eli nyt tässä slaidissa minä käsittelen äh, tänään julkaistun tutkimuksesta tiiviisti julkaisun tuloksia. Ja, äh, tässä käydään läpi tätä kaltoinkohtelua ja sen tunnistamia, tunn, tunnistamista nimenomaan tämän huoliilmoituksen avulla. Seuraava. Okei, eli. Uh, Ikääntyneiden säädöksissä, niin siihen, sitä ohjaa aika monet kansainväliset ja kansalliset säädökset. Uh, kans kansainvälisiä sopimuksia on esimerkiksi YK-ikääntyneitä henkilöitä koskevat periaatteet ja TSS-sopimukseen liittyvät yleiskommentit ja Madridin kansainvälinen ikääntymistä koskeva toimintaohjelma. Kansallista säädöksistä tärkeimpiä on Suomen perustuslain toinen luku ja sitten on tämä niin sanottu vanhuspalvelulaki ja sosiaalihuoltolaki. Vanhuspalvelulaista eli tästä ikääntyneiden toimintakyvyn tukemisesta, niin tässä on niin kuin neljäs pykälä, joka käsittelee kunnan eri toimialojen yhteistyötä ja 25. pykälä, joka on tämä niin sanottu huoliilmoitus. Sosiaalihuoltolaissa ensimmäinen pykälä on tärkein, eli sosiaalihuoltolain tarkoituksena on parantaa yhteistyötä sosiaalihuollon ja kunnan eri toimialojen ja muiden toimijoiden välillä. Yes. Seuraava, kiitos. Joo. Ikäntyneiden kaltoinkohtelun tutkimus. Ää, se on erittäin vähäistä ollut täällä maassamme. Ja sanotaanko, että sitä kehitetäänkin aika vähän. Ja se on erittäin hajanaista, se on ö, viime vuosina ollut pääsääntöisesti erilaisten ö, niinkö, yhdistysten armoilla tämä tutkimus. Tähän ei ole resurssoitu valtionhallinnosta, muuta kuin näin ehkä rahoituksen toimesta. Sitä ei ole tutkittu systemaattisesti, eikä, eikä sitä ole selvitetty kummemmin maassamme. Poikkeuksia on, eli tutkimus on hajanaista. Suomessa ei myöskään ole käytännön tasolla selkeää mallia ikääntyneiden kaltoinkohtelun puuttumiseen tai puheeksi ottamiseen. Seuraava. Jes. Ja nyt aineistot, mistä mä olen tätä tutkimusta pyöritellyt viime kuukausien aikana. Eli nämä koronatilannekuvaraportit. ja Ne on kerätty tänne THL aluehallintovirastoilta, jotka on, on puolestaan kerännyt ne kunnilta ja kuntayhtymiltä. Ja viime kevään aikana. Sitten on vanhuspalvelujen tila seurannan kuntakysely, jossa vastaajia oli 165. Ja vastaajina oli kuntien, kuntayhtymien ja yhteistoiminta alueiden vanhuspalveluista vastaavat johtajat. Sitten on tämä toimintayksikkökysely, jossa oli vastaajia 2936. Ja tässä oli vastaajina ympärivuorokautisen hoidon ja kotihoidon toimintayksiköiden esimiehet. Seuraava. Ja nyt päästään itse tuloksiin, eli tässä koronatilannekuva-seurannassa, joka virastoista on tullut, niin palvelutarve on viime keväänä kasvanut erityisesti kotihoidossa ja kotipalveluissa, tukipalveluissa ja omaishoidon palveluissa. Ää, sitten tuossa keskellä on ihan kohtelu tuli aineistossa esille ää, sen epäily, Päihdepalveluiden kysyntä on kasvanut, intervallipaikkojen kysyntä on kasvanut ja asumispalveluiden kysyntä on kasvanut. Ää, ja aineistossa myös tuli esille yksinäisyys- ja mielenterveyspalvelut. Seuraava, kiitos. Ja nyt päästään tähän muutoksiin palvelutarpeessa korona seurannan mukaan eniten muutoksia oli yksinäisyyteen liittyvissä palveluissa ja siihen kuuluu tämä avun tarve kaltoinkohtelussa ja mielenterveyspalveluissa. Sitten ää, tuota, muutosta on tapahtunut myös omaishoidon palveluissa, päihdepalveluissa, kotihoito, kotipalvelu ja tukipalveluissa. Uh, mutta muutoksena on myös tullut uh, esille tämä intervaalipaikkojen supistuminen, joka siis tarkoittaa sitä, että koronatilanteen ollessa päällä niin intervaalipaikkoja niin sanotusti ajettiin alas, eli ei otettu enää omaishoidettavia sinne uh, jaksolle, jotta omaishoitaja olisi saanut uh, levätä. Ja tämä nimenomaan sitten korostuu, että tukipalveluita, ja kotipalveluita ja asumispalveluita, mielenterveyspalveluita muun muassa on sitten kysytty enemmän. Se vaikuttaa siihen. Ja kahdeksantena on tämä, että suojavarusteista on ollut keväällä pula. Seuraava. Erityiset haasteet. Eli kun kysyttiin erityisiä haasteita, sitten, mitä on ollut koronakeväänä nyt? niin ykkösnä oli henkilöstö. Se jakautuu henkilöstön riittävyyteen, henkilöstön kuormittumiseen ja jaksamiseen ja myös henkilöstön tarvitsemien suojainten riittävyyteen ja käytettävyyteen. Käytettävyydellä tarkoitetaan nimenomaan sitä, että aineistossa tuli esille suojainten aiheuttamat allergiset reaktiot esimerkiksi tai sitten, että niissä oli huonot saumat ja ne paukku. Toisena on jälleen yksinäisyys ja yksinäisyyteen liittyvä palveluntarve. Sitten on omaishoidon palvelut ja siis väestön toimintakykyisyys on nelosena. Mitä väestön toimintakykyisyys tarkoittaa? On nimenomaan tuo Minnaliisan viittaama, että kun ikääntyneet jäi sen neljän seinän sisään, heiltä loppu kaikki fyysinen kontakti toisiin ihmisiin. Uimahallit meni kiinni, hei he eivät niinkö niihin yhdistysten toimintaan mukaan, eikä he niinkö, niinkö esimerkiksi uimaan tai mihinkään muuhunkaan, jolloin se toimintakyky on laskenut kun on erakoiduttu sinne neljän sinän sisään. Tähän sitten liittyy tämä mielenterveys- ja, päihdeongelmat, ja se on haasteena. Sitten on kalton ja viimeisenä taas toi intervallipaikat ja se tar on nimenomaan sitä, että niitä ei ollut saatavilla. Seuraava. No nyt päästään tähän, että miltä ne huoli-ilmoitukset sitten näyttivät. Elikkä tila tilaseurannan kuntakyselystä tuli ilmi, että huoli aiheet noudattelevat näitä yleisiä kohtenon riskitekijöitä joiden on tunnistettu liittyvän tähän kaltoinkohteluun. kohteluun. Ja yleisimmin toi huoneilmoitus koski arjessa pärjäämistä ja, ja itsestä huolehtimista. Sitten oli toimintakyky ja muistisairaudet. Kolmantena asumisolosuhteet. Eli nämä asumisolosuhteet voi olla juurikin tällaiset, että se iäkäs asuu yksin sen poikansa kanssa. Tai sitten, että iäkäs asuu taajaman ulkopuolella ää, talossa, missä on vain puu lämmitys. Ja se on se asumisen se taso, niin se ei ole niin sellainen, että se iäkäs enää pärjäisi hyvin siellä kotonaan. Ää, terveydentila on neljäntenä siksi tässä eri lentosta muistisairauksista, koska se koskee ihan tämmöistä fyysistä terveydentilaa, ei esimerkiksi pääse liikkumaan tai, tai jotain muuta. Sitten on päihteiden käyttö ikääntyneillä ja sen jälkeen yleinen palvelujen tarve. Ja tällä yleisellä palvelujen tarpeella tarkoitetaan nimenomaan sitä koko ikääntyneen palvelujen palettia, mikä, mikä on parhaimmillaan, niin ei ole välttämättä niitä. Sitten on kaltoinkohtelu ja kaltoinkohtelu on nimenomaan tuo Minna liisan kuvaama kirjo. Tähän liittyy sitten noin taloudelliset ongelmat. Eli ikääntyneillä ei välttämättä riitä eläkkeestä, rahaa elämiseen eikä niihin lääkkeisiin. Ja nämä surullisesti liittyvät yhteensä. Ja vielä sitten on tuo yksinäisyys- ja mielenterveyden ongelmat. Ei kovin ää, tässä ei niinku tule mitään tällaisia, tällaisia tuota, äh, uusia. Nämä samat aiheet tässä pyöri. Seuraava, kiitos. Ja nyt on sitten tämä huoliilmoitus. Eli huoliilmoituksen voi tehdä ikääntyneestä, joka näyttää olevan, olevan kykenemätön huolehtimaan itsestään, omasta terveydestään tai turvallisuudestaan. Lakisääteinen velvollisuus huoliilmoituksen tekoon on esimerkiksi poliisilla sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöllä. Erittäin tärkeää tässä huoliilmoituksessa on se, että sen voi tehdä ihan kuka tahansa. Huoliilmoituksesta äh, olen kuullut joskus käytettävän sanaa niin sanottu naapuriilmoitus. Naapurit on siinä aika lailla avaintekijänä, jos he havaitsevat, että iäkkäällä palaa valo 24-7 tai iäkästä ei ole viikkoon nähnyt. Eli kuka tahansa voi tehdä sen sosiaalihuollosta vastaavalla viranomaiselle kunnassa. Ja nyt on siis käsitelty tämä tutkimuksesta tiiviisti julkaisun tulokset näin ytimekkäästi. Seuraava, kiitoksia. No niin. Sitten nyt alan käsittelemään tuota vanhuspalveluiden tilaa, seuraavana kuntakyselyn tuloksia. Ikääntyneiden kohtelun tunnistaminen viranomaisyhteistyössä ja palvelujärjestelmässä ja keskityn nimenomaan tuohon yhteistyöhön ja noin alueiden huoli-ilmoituksiin. Tässä käsitellään tänään julkaisun Slideshare-julkaisun tuloksia. Seuraava, kiitos. Kiitoksia. Eli nyt lähdetään katselleen näitä taulukoita, miltä nämä näyttävät. Vanhuspalveluiden tila seuraavana kuntakyselyssä, siis johon vastasi 165 ihmistä tai, tai yksikköä, niin vastaajina oli kuntien, kuntayhtyminen ja yhteistoiminta-alueiden vanhuspalveluista vastaavat johtajat. Mikä se äh, ikä Ikäihmisten kautta. Voista joku laittaa mikrofonin kiinni? Kiitoksia. <tos> <tos> Hyvä. No niin, elikkä ää, eniten systemaattista yhteistyötä tehdään kunnan sosiaalityön, sosiaalipäivystyksen ja terveyskeskuksen kautta päivystyksen kanssa. Ja ää, muiden tahojen kanssa sitä tehdään enimmäkseen tarvittaessa. Seuraava, kiitos. Juurikin näin, hyvä. Eli eniten systemaattista yhteistyötä terveyskeskuksen kautta sairaalanpäivystyksen kanssa tehdään tuolla Itä-Suomessa ja vähiten sitten Pohjois-Suomen avin alueella. Ja tästäkin näen, että eniten sitä yhteistyötä on vain tarvittaessa ja Pohjois-Suomessa on toimijoita, jotka eivät tee lainkaan yhteistyötä terveyskeskuksen tai sairaalanpäivystyksen kanssa kaltoon kohtelun tunnistamisessa. Seuraava, kiitos. Sitten tähän kunnan sosiaalityöhön päästään. Eli eniten tätä systemaattista yhteistyötä tehdään Itä-Suomen alueella ja vähiten Lounais-Suomen ja Sisä-Suomen ja Lapin aluehallintovirastojen alueella. Kuitenkin sitten kaikista huolimatta löytyy myös toimijoita ketkä eivät tee lainkaan kunnan sosiaalityön kanssa yhteistyötä ää, kaltoinkohtelun tunnistamisessa. Voisi äkkinä ajatella, ajatelta, että, että se on melkein ensimmäinen, kenen tehdään yhteistyötä, mutta näin ei aina ole. Seuraava, kiitoksia. Ja nyt päästään sitten tähän sosiaalipäivystykseen. Ää, Eniten systemaattista yhteistyötä tehdään Itä-Suomen alueella ja vähiten tuolla Lapissa sekä Länsi- ja Sisä-Suomessa. Ja tässäkin se näkyy, että eniten sitä tehdään tarvittaessa. Mutta sekä Lounais-Suomessa että Lapissa on toimijoita, jotka eivät tee sosiaalipäivystyksen kanssa yhteistyötä. Seuraava, kiitoksia. Ja nyt päästään sitten näihin toimintatapoihin. Toimintayksikkökyselyssä, jossa oli siis vastaajia 2936, niin, ja vastaajina oli nämä ympärivuorokautisen hoidon ja kotihoidon toimintayksiköiden esimiehet, niin molempiin sekä viranomaisyhteistyöhön että kaltoinkohtelun kohtaamiseen on tehty kuitenkin näin paljon toimintaa tapoja. Ö, vähemmän ö, on tuollaisia, ketkä ei ole tehnyt. Että tämä oli sinänsä ihan, ihan erittäin hyvä tulos tässä tutkimuksessa, että on herätty, mutta sitten on myös, että ei ole tehty. Seuraava, kiitos. Joo, ja nyt tämä tilastointi. Tästähän näkee, että tilastointi Itä-Suomen alueella tilastoidaan huoli lähes kaikkialla ja vähiten niitä tilastoidaan lounais nice Seuraava, kiitos. Kun äsken käsiteltiin vain pelkkiä huoli niin nyt käsitellään tätä kaltoinkohtelua että tilastoidaanko sitä kaltoinkohtelua huoli-ilmoituksen aiheena. Tämä kertoo, että ei. Koko maassa vain 39 prosenttia alueista tilastoi kaltoinkohtelusta tulleet huoli Parhaiten sitä tilastoidaan Lapin ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueilla. Ja huonoin tilanne on, Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella. Seuraava, kiitoksia. No, kuinka paljon sitten näitä huoli tulee alueille? Niin, eniten on niitä alueita, jotka ovat saaneet huoli alle 10 tai enitään 20. Toisaalta on alueita, joissa huoliilmoituksia tulee yli 50 kappaletta sispuolessa, mutta on myös alueita, joille tulee huoliilmoituksia yli 1000 kappaletta vuodessa. Se on merkittävä määrä. Suuria huoliilmoitusmääriä saavia alueita on Etelä-Suomen aluehallintoviraston lisäksi Itä-Suomessa sekä Länsi- ja Sisä-Suomessa. Seuraava, kiitos. Ää, sitten, miten niitä on tullut. niin Tässä niin näette, näkee nämä määrät, että niitä on tullut niin suhteellisesti eniten tuonne Pohjois-Suomeen, kun ajatellaan, että väestö on se 200 000 noin vähemmän mitä Lounas suomessa ja kuitenkin on niin kuin, ö, nuorempaa. Seuraava, kiitos. Kaltoinkohtelun havaintoja on eniten siis kotihoidossa, ja sitten on aika lailla tasoissa tuo ympärivuorokautinen ja välimuotoinen, Et niitä kuitenkin kaltoinkohtelun havaintoja löytyy. Seuraava, kiitos. Ympärivuorokautisessa hoidossa kaltoinkohtelun tekijöiden kirjo on omaisista ja asiakkaisiin ja henkilöstöön. Eikä nämä kaikki ryhmät ovat on, on niin osallisina tässä. Et se, näkyy, se näkyy, että tässä niin kuin, ö, laitosmaisessa asumisessa tai välimuotoisessa niin on niin noi asiakkaat suurin ryhmä, kun taas sitten kotihoidossa on toi omainen tai läheinen. Seuraava, kiitos. Noin ja nyt päästään sitten tähän jonkun äh, tämmöiseen niin synteesiin, joka jo, mä, mä olen kuvannut tätä niin tämmöisellä SWOT nelikenttäanalyysillä, jolla kuvataan ja kartoitetaan ikääntyneiden kaltoon kohtelun tunnistamisen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia palvelujärjestelmänä ja viranomaistyössä. Ja niitä on hyvin paljon. Mä nostan nyt aika aika rientää, niin mä nostan vahvuuksiksi, niin se on erityisesti tuo systemaattinen ja tarvittaessa tapahtuva, se on niin ykkösenä ja noin yhteistyöverkostot. Heikkouksena on taas suurimpana, niin mitä mä näen, niin onko tuo hajanainen ja sitten sitä yhteistä linjaa ei ole. Mutta mahdollisuuksia kuitenkin on, eli se on, sitä siis voi parantaa tätä yhteistyötä ja yhteistyöverkostoja voi tiivistää. Ja uhkina on erityisesti tuo että se yhteistyömäärä vähenee ja yhteistyöverkostot huononee, ja sitä yhteistä linjaa ei tule tähän viranomaistyön tapoihin eikä huoli-ilmoituksen tilastointiin. Seuraava, kiitos. Mitä johtopäätöksiä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos nyt esittää toimenpideehdotuksina, Eli palvelujärjestelmässä viranomaisyhteistyötä ja yhteistyöverkostoja tulisi ehdottomasti tiivistää. Huoli-ilmoitukset tulisi käsitellä ja tilastoida yhdenmukaisesti. Ja tietoa ikääntyneiden kaltoinkohtelusta ja siihen puuttumisen keinoista tulisi lisätä ja levittää ja sen tuoda frameille, että tätä tapahtuu ja tätä on olemassa. Ja seuraava. Kiitoksia. Kiitoksia, kiitoksia. Se on tässä. Oi, kiitos Maria. Kiitos tästä, tästä tosi selkeästä esittelystä näistä meidän tuloksistamme. Ja tota, nyt haluaisin pyytää kommenttipuheenvuoron tota, Itä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Kirsi Laitiselta. Ensimmäisessä niin huomasitte, että, että Itä-Suomi oli tässä aika hyvin. Eli he ovat eniten näistä alue, aluehallinto-alueista Tehneet tämmöistä systemaattista yhteistyötä ja siitä haluttaisikin kuulla varmasti enemmän, että miten, miten, sitä, miten te olette sen tehneet ja, ja tota, miksi, niin kuin tavallaan, mikä on saanut teet tätä tekemään. Ole hyvä Kirsi. Kiitoksia ja hyvää päivää teille kaikille täältä Itä-Suomesta. Tässä on, on teille esittelynä kartta, mitä Itä-Suomen aluehallintovirasto Virasto tuota, on meidän alue, eli Itä-Suomen aluehallintovirastoon kuuluu Pohjois-Savon alue, Pohjois-Karjalan alue ja sitten, sitten Essoten alue, lääni ja sitten myöskin Sosterin alueelta Savonlinna, Rantasalmi, Enonkoski näin. Ja jos mennään tuolta Pohjois-Savon alueelta, niin siellähän on yläsavon sote, joka tekee hyvin tiivistä yhteistyötä keskenään. Sitten on tuolla vasemmalla ylhäällä Nilakan kunnat, jossa on monia pieniä kuntia, jotka tekevät myöskin systemaattista yhteistyötä keskenään. Ja jos mennään sitten, sitten vähän alemmat täällä, niin on tämä Varkaus-Joronin ja alue tuota, siellä tehdään kanssa on sote-yhteistyötä hyvinkin paljon. Samoin Essoten alueella ja Sosterin alueella ja sitten on myös Siun sote. Kiitos. Seuraava. Vuoden 2018 alusta alkaen on sosiaalipäivystyksiä terveydenhuollon ympärivurokautisen päivystysyksikön yhteispäivystystä pitänyt järjestää sitten samoissa tiloissa vähintään virkoaikana ja, ja tämä on osaltaan edesauttanut sitä, että, että välttämättömiä ja kiireellisten sosiaalipalvelujen ja muiden tukitoimien järjestelmien niin henkilön tarvitseman turva ja huolenpito voidaan aina antaa sitten erillisissä sosiaalisissa hätä- ja kriisitilanteissa vuorokauden ajasta riippumatta. Ja, ja myöskin se mahdollistaa kiireellisen palvelutarpeen arvioimisen ja neuvonnan sekä tilanteessa välttämättömien sosiaalipalvelujen toimeenpano. Myös sosiaalipäivystyksen ja teidenhuollon on, on tältä osin vahvistettu, ja sosiaalipäivystystä on järjestettävä sekä laajan päivystyksen yksiköissä että keskussairaaloiden yhteydessä. Ja, ja tuota, keskussairaaloiden yhteydessä on Kuopio, Joensuu ja Mikkeli, Mikkeli olleet sitten, sitten näitä isoja alueita, missä on, on tätä laaja alasta yhteistoimintaa järjestetty. Saanko seuraava? No, tuossa aikaisemmassa esityksessä tulikin, tulikin jo esille tätä huoliilmoitusta ja, ja myöskin kaltoinkohteluun liittyviä asioita, sen tarkemmin en käynyt tätä, tätä tässä omassa laidissani läpi, mutta sen haluan tuoda esille, että esimerkiksi Essoten alueella on tämmöinen suomi.fi-sivuilla, jossa voi tehdä huoliilmoituksen ilmoituksen vaannuksesta sitten ja ja tuota, myöskin se huomioida, että on oikeus tehdä, tehdä se huoli-ilmoitus, mutta, mutta myös velvoite tehdä se, kun näkee, että, että tuota, sellaiseen on, on tosiasiallinen syy. Saanko seuraavan? Ja tosiaan, niin kuin äsken tuossa tulikin esille, niin, niin tuota, Itä-Suomen alueella on sitten... Sitten tämän kyselyn tutkimustulosten mukaan, niin ne systemaattista yhteistyötä tehdään sekä kunnan sosiaalityön, sosiaalipäivystyksen ja TKO sairaalan päivystyksen ja kanssa. Ja tätä kun pohdimme täällä meidän Itä-Suomen aluehallintovirastossa, niin tuli, tuli vähän niin semmoinen, että onko mahdollisesti vastattu, että mitä pitäisi tehdä vai mitä mahdollisesti tehdään, mutta mutta kun kävimme sitä läpi sitten, niin tota, myöskin se, että tämän sote-uudistusten sote eri vuosien aikana on hyvin paljon, paljon tehty, tehty sitä yhteistyötä alueella. Ja myöskin se, että tämä palvelurakennemuutos on hyvin voimakasta ollut täällä Itä-Suomen alueella. Eli hyvin monet on, tota, on purettu pitkäaikaista laitoshoitoa ja kehitetty palveluasumisen eri muotoja ja myöskin kotihoitoja. Osaltaan myöskin tämä on auttanut siihen, että on sitä yhteistyötä tehty ja, ja mietitty näiden, näiden ikäihmisten näkökulmasta asioita. Se mikä meillä on, on puute Itä-Suomessa tai oikeastaan kehittämisen alue, niin on, on, että meillä on vähän vanhuspalveluissa sosiaalityötä. Ja myöskin se mikä on, on tuolta kentältä ja mikä aluehallintoviraston näkökulma on esille, niin on tämä puheeksi ottamisessa on haasteita, eli, eli ei aina välttämättä niin kuin syystä tai toisesta pystytään niitä asioita niin, niin hyvin ottamaan puheeksi, kun ehkä olisi mahdollisesti tarvetta. Ja myöskin joissakin sosiaaliasiamiesten raporteissa on ollut sitten kriittisiä arviointia, että miten miten tämä vanhuspalvelun 25 pykälän ja sosiaalihuoltolain 4. pykälän soveltaminen toimintamallit sitten todellisuudessa toteutuu? Saanko seuraava Kiitos. No noista huoli kuten äsken, äsken tulikin, niin tuota, enitenhän niitä tulee siinä arjessa pärjäämiseen ja itsestä huolehtimiseen ja toimintakykyyn ja sit asumisolosuhteisiin. Ja Määräys sairauteen ja vähiten kuitenkin näihin kaltoinkohtelu ja taloudellisiin ongelmiin ja yksinäisyyteen ja mielenterveyteen. Saanko seuraava? Ja, ja mikä on niin se, että eniten kaltoinkohtelua olisi kotihoidossa ja vähiten ympäri ja välimuotoisessa palveluasumisessa? Ja, ja, ja mitä myöskin näet, että asumisessa niin tekijöiden voivat olla toiset asiakkaat ja, ja myöskin täällä kotihoidossa omaiset ja läheiset. Ja nimenomaan se, että kun täällä kotihoidossakin yhä, yhä vaikeammin sairaita ja, ja monisairaita ja yhä pidempään ihmisiä hoidetaan, niin myöskin tämä, tämä saattaa sitten osalta olla vaikuttavassa siihen. Ja myös, myös se, että joissain tapauksissa myös henkilöstön osalta sitä kaltoinkohtelua saattaa ilmetä tai on ilmennyt. Seuraava, kiitos. No mikä olisi sitten tärkeää ja mihinkä, mihinkä toimenpiteisiin tulisi tuottaa, niin on nimenomaan kun keskusteltiin täällä meillä, niin tota, olisi tämä, että, että koulutettaisiin henkilöstöä ja, ja esimiehiä, esimiehiä niin havaitsemaan asioita ja tekemään sitä yhteistyötä ja, ja myöskin näihin päihde, päihdeasioihin ynnä muihin. Ja myöskin tässä meidän, mikä on aluehallintoviraston yhtenä tärkeänä tekemään, on tämä ohjaus- ja valvontatehtävänä niin myös, myös ohjata näitä palvelun tuottajia niin, ja palvelun järjestäjiä niin kuntia kuin yksityisiä. Että miten tämä on niin kuin osana omaa valvontaa sekä kuntien että yksityisten yksiköiden osalta ja, ja myöskin sitten nämä, kun, kun tehdään sitä valvontatarkastustyötä, niin tuota, tuodaan niissä esille ja, ja tosiaan Itä-Suomen aluehallintovirastolla on, on keskustelun pohjalta pitkät perinteet siihen, että on tuotu esille nämä, näissä valvontakäynneilläkin tämä kaltoinkohtelun ja tämmöisen kohtelun niin huomioiminen ja myöskin niihin huomioon kiinnittäminen. Se, mitä myös Itä-Suomen alueella on tehty, niin on, on, on, on kunnat hyvin aktiivisina ollut, on kiinnitty hyvinvointikertomuksiin, on, on siellä ikääntyneiden turvallisuus huomioitu ja myöskin tämmöisiä erillisiä kyläturvallisuushankkeita on ollut. Joo, saako vielä seuraava? Ja mitä tulisi tehdä? Niin Nimenomaan, mitä tuossa jo aikaisemminkin tuli, että tämä viranomaisyhteistyö, viranomaisyhteistyö on hyvin tärkeä ja myöskin tämä systemaattinen yhteistyö ja, ja sen yhteistyön kehittäminen ja nämä, yhteistyöverkostojen luominen ja vahvistaminen ja myöskin sitten eri, eri toimijoiden koulutuksen lisääminen ja, ja myöskin sitten, että huoli-ilmoitukset olisi, olisi sitten niiden yhdenmukainen käsittely ja tilastointi, että siinä voi olla hyvinkin, hyvinkin erilaista variaatiota tällä hetkellä. Ja, ja myöskin tämä tiedon lisääminen ja jakaminen iäkkäiden kaltoinkohtelusta ja siihen puuttumisen keinoista ja, ja nimenomaan tämä yhteisvastillisuuden ja asiakaslähtöisyyden korostaminen ja, ja tuota, sitten, että kehitetään näitä eri toimintamalleja vaanusten kaltoinkohteluja erilaisen hyväksikäytön torjumiseksi ja myös se, että, että tavallaan niin kuin niin kuin henkilökunnallakin tois yksikössä ja muuta, että, että mitä se kaltoinkohtelu oikeasti on, että tavallaan niin kuin määriteltä sitä, sitä tuota tarkemmin vielä ja käytä sitä keskustelua ja myöskin se, että, että nimenomaan tähän koulutuksen lisäämiseen niin tota, ja sen asian tiedostamiseen niin olisi hyvin tärkeää. Ja nyt tämä taisi... Vieläkö oli siellä vielä? Joo. Kiitoksia kaikille. Mielenkiinnosta. Kiitoksia, Kirsi. Minusta tuntuu, että toi viimeinen slaidi oli, oli oikeastaan aika tyhjentävä tästä, että mitä pitäisi tehdä. vaikka, ja vaikka te olette tosi hienosti siellä niin kuin omalla tavallaan edelläkävijöitä, ja siihen on monenlaisia hyviä syitä. Että siitä siitä niin kuin iso peukku sinne, mutta tietysti työhän ei ole koskaan tässä kesken. Ja Ihmiset vaihtuu ja, ja tota, uusia tulee aina kentälle, että tota, sillä lailla, että tämä, on, tämä tiedon jakaminen ja ää, ylläpitäminen ja koulutus ja yhteistyö on niin kuin, tärkeää. Tuo oli todella hyvä tuo viimeinen. Sen varmaan voisi jokainen kopioida sinne alueelle alueelleen huonetauluksi suorastaan. Mutta pidemmättä puheita. Mä, ää, pyytäisin kommenttipuheenvuoron nyt seuraavaksi poliisi ja Tuomas Pöyhöseltä, sillä on varmasti ensimmäisiä ihmisiä, jotka sitten monesti menee tämmöisiin ainakin vaikeimpiin kaltoinkohteluun tai, tai tota, pahoinpitelyn ja rikolliseen toimintaan. Eli ole hyvä Tuomas. Hyvä. Kiitoksia ja hyvää iltapäivää minunkin puolesta. Tuossa on totta toki se, mitä Minna-Liisa sanoi. Että poliisi sitten tulee paikalle, kun se ikävä tapahtuma yleensä on jo tapahtunut ja sitä siitä aletaan selvittämään, että sitä rikosta. Mutta myös niitä, niitä hetkiä, jolloin poliisi voi olla siinä ennaltaistavassa työssä ja asiassa mukana ja tuomassa tätä osallistumassa keskusteluun ja tunnistamassa niitä tilanteita, jolloin se mahdollinen kaltoinkohtelu tai tämä jopa rikos saataisiin ennalta yhdessä, että ne ikäihmiset eivät joutuisi näiden ikävien tekojen uhreiksi. Ja niin kuin tuosta alusta näette, niin reilu 20 000 niin joka vuosi joutuu rikoksen uhreiksi. Eli pidetään huolta heistä eikä jätetä yksin. Lataan... Kiitos. Eli missä sitten öö, ikäihminen mahdollisesti uhriutuu tai että missä poliisi heidän tapaa tai missä joutuu poliisin toimenpiteen kohteeksi. Ja sehän on niin kuin niissä samoissa paikoissa, missä muutkin ihmiset, eli ikäihmiset, niin verkossa, jos he siellä asioivat päivittäistoimintaansa liittyen, tai sitten kotiovilla, kun sinne ulkopuoliset tulevat kolkuttelemaan koronatarkastajina tai valepoliisina tai miten nyt esiintyvät, tai sitten kotona, niin kuin tuossa kuultiin sen lähipiirin toimesta tai sitten kaupoissa ne taskuarkat, tai jotkut. pankkiautomaatilainen huijari, huijarit, jotka sen pankiklorotin kattelee tunnusluvut. Ja sitten unohtamatta niitä palvelutaloja, joista nyt tänäänkin on jo puhuttu. Siellä ne asiakkaat ja mahdollisesti jopa ikävästi joskus jopa henkilökunta tai vierailijat. Eli paikkoja on monta. Ja ihan yhtä montaa sitten niitä äsken mainittuja, missä joutuu poliisin toimenpiteen kohteesta kohtaa. Liikenteessä monta erilaista sattumaa on, ne sitten ajoneuvoilla tai ikäihminen liikenteessä aiheuttaa kolaria tai jotain muuta, tai ajaa väärää väärään suuntaan. On rollaattorilla, kaatuu tai liukastuu tai jotain muuta. Et vastaavasti erilaisissa katoamistapauksissa vanhus on itsestään kadonnut eksynyt johonkin, ei tiedä missä on, muistisairauteen liittyvät. Tai sitten että se klassinen, että se ei muista mihin se auton parkkeerasi ja sitten sitä etsitään tai lukuiset muut erilaiset sattumukset, mitä voi unohtaa, mutta toisaalta myös sitten yhtenä puolena on lupapalvelut, eli siellä kun poliisi myöntää lupia, niin niiden yhteydessä on niistä ampumaaseisiin liittyviä esimerkiksi, niin siinä kohdataan ikäihmisiä ja heidän kanssaan ollaan tekemisissä ja voi tulla tämä niin sanottu huoli. Eli niin kuin totesin, niin paras keino välttyä näitä vahingolta on pyrkiä ennalta estämään ne ennalta, ne rikokset yhtä lailla kuin sitten nämä tapahtumat. Suojaudutaan, varaudutaan ja tunnistetaan niitä tilanteita. Ja sitten tehdään se huoli-ilmoitus, jotta se viranomaiskoneisto, yhteistyökoneisto pääsee käyntiin. Ja yhtä lailla ne ikäihmiset itse. että he, Heitä pitää kouluttaa ja heille pitää kertoa, että heitä ei saa unohtaa. unohtaa ja ja tuota, yhtä lailla heidän heidän tuota kanssaan tekemisiä. Ihmistoimijoita pitää kouluttaa, ja he tiedostavat ne turvallisuuteen liittyvät riskit. Vahingonpaikat osaavat toimia oikein niissä, ja niin, että ne eivät joutu sitten joko huijauksen tai jonkun muun vastaavan rikoksen kohteeksi. Mennään sitten eteenpäin. Ja tuolla alussa saadaan, että on 20 000 ihmistä, on nyt poliisille Ilmoitettujen rikosten ajanomisteen ikäjakauma. Näette vähän, vähän sitä ikäjakaumaa, että on liikennerikokset pois, eli miten, miten nämä ikäihmiset tähän sijoittuu. Oikeassa reunassa on tämä yli 65-vuotiaat asianomistajat ja sitten seuraavaan yli 61-vuotiaat, eli siinä on mukana nämä, nämä, tota, nämä 65-vuotiaat. Näette, että siihenkin väliin on siihen neljän vuoden ikäväliin, siihen mahtuu yli 10 000. Uhria. Ja sitten jos taas pelaatte sinne niin elämän alkutaipaleelle, niin tuolta alle 15-vuotiaita ja alle 18-vuotiaita, kun ne vasemman reunan kaksi palkkia laitetaan yhteen, niin sitä alkaa löytyä saman verran asianomistajia kuin näistä yli 65-vuotiaista. Eli siihen mainittuun 1,2 miljoonaan yli 65 vuotiaaseen kun näitä lasketaan, niin niistä noin 1,6 prosenttia joutuu sen rikoksen uhriksi uhriksi, ja se on, se on noin 20 000, ja jokainen niistä on liikaa, jos me pystytään tuota lukua vähentämään, missä vuonna 2020 ei onnistuttu, vaan, vaan tota, näitä uhreja tuli 3 713 lisää, eli vuonna 2020 niin 23 713 rikoksen uhriksi joutunutta, yli 65 vuotta asianomistajan meillä oli. Ja sitten, kun mitä Minkä rikoksen uhreiksi ne sitten joutuu, niin tuossa on ne keskeiset, keskeiset tuota, rikosimikkeet löytyvät. Eli valtaosa tulee tuohon omaisuusrikosten törkeiden varkauden ja näpistyksen uhreiksi. Eli noin 9000 kappaletta. Ja petosrikoksien kohteeksi, kotiovella tai verkossa tai muutoin, niin siinä on noin 4500 ja valtaosa tästä viime vuoden kasvusta, eli nyt ollaan, eli Siinä on se 1300 kasvu, kasvu tuossa petosrikollisuudessa ikäihmisten osalta. Ja kavallukset, niin noin 4.500 on vähän marginaalisempi, mutta nostin sen, sen tuossa, kun puhuttiin siitä kotona ja näistä omaisuuteen liittyvistä asioista. Ja sitten se väkivallan uhri, niin aika pieni, pieni osuus kuitenkin sitten 1100. Tietysti jokainen liikaa, mutta olisi voinut kuvitella, että tuo luku olisi olla jopa isompi. Mutta ehkä tässä on juuri se ongelma, mistä minna alussa puhui, se piilorikollisuus, että niistä ei kertata kertoa, kertata ilmoittaa, kertata tehdä, tehdä niitä rikosilmoituksia. Mutta tässä nyt katsaus siihen jo, että missä, mitä tapahtuu ja miten tapahtuu ja minkälaisen ikämassa ne kohdistuu. Otetaan seuraava. Ja Toistaan tässä vähän aikaisempia esitelmiä, joiden, mutta toi tutkimuksen tiivistelmän yhteenveto, niin se onnistuu, onnistuu kyllä siitä tunnistamaan sen, sen tuota, nämä kohdat ja, ja et mikä, mitkä ne ikään kuin tärkeimmät asiat nostot siellä on. Eli se kouluttaminen, yhteistyön lisääminen ja osaksi viranomaisten perustoimintaa tämä ja sen tunnistaminen, mitä nyt on puhuttu. Ja sitten tärkeä asia, että käsitellään ja tilastoidaan yhdenmukaisesti. Ja tässä on varmasti poliisilta löydettävä se kaksi ensimmäistä pallukkaa, molemmat, että ja ilmoitusten tekeminen. Ja sitten täältä tilastoidaan ihan yhtä lailla kuin meille tilastoidaan noin lastensuojeluilmoitukset. Se, mitä siellä jo puhuttiin, ne alle 15, alle 18-vuotiaat. Ja sitten tämä tietoisuuden lisääminen ja tiedon jakaminen, kouluttaminen, unohtamatta näitä ikäihmisiä itseään. Siinä on jo järjestöt tekee hyvää työtä, muun muassa vartijat ja yhtä lailla sitten nämä viranomaiset, heidän, heidän tota, kouluttaminen eli miten tunnistetaan, missä tapahtuu ja se ennaltaestaminen ja varhainen puuttuminen. Ja itse näen siinä ja jopa sitä epäonnistumista, että jos niitä rikoksia pääsee tapahtumaan ja no näissä, kun me tiedetään, missä ne tapahtuu, niin satsataan voimavaroja sinne, että sitä ikävää tapahtumaa ei tapahtuisi. Seuraava dia, kiitos. Ja osalta niin kiitos ja turvallista kevättä teille kaikille. Ja niin kuin näette, niin poliisillakin materiaalia on ja niitä löytyy monesta eri. Tuutista ja kanavasta niin sanotusti. En muuta, kiitoksia tässä vaiheessa. Oikein paljon kiitos poliisitarkastaja tuomakselle. Tämä oli oikein hyvä, hyvä katsaus siihen, että miltä se poliisin silmin tämä näyttää tai tilastojen valossa ainakin, ainakin poliisin silmin. No, sitten meillä olisi viimeisenä, viimeisenä kommenttipuheenvuorona pelastusylitarkastaja Jari Lepistö sisäministeriöstä. Ja tuota, ja, ja hän, hän tota, kertoo sitten joka on yksi myöskin tärkeä linkki tässä viranomaisyhteistyössä ja, ja joutuu kohtaamaan näitä, näitä ikäviä tapauksia. Olepa hyvä, Jari. Kiitoksia. Toivottavasti minun ääneni kuuluu näistä teknisistä vastaankäymisistä huolimatta. Kuulu kuulu. Hienoa, kiitos. Mulla, oli tossa, mulla meni suurin osa näistä esityksistä ohi suu sen takia, kun mä taistelin täällä tekniikan kanssa, että Teams jostain syystä ei suostunut toimimaan. No, mutta nyt ääni kuuluu ja se on pääasia. Kamera ei uskalla käynnistää, se voi sillä tiltata. Tuota, jos lähdetään liikkeelle ihan siitä, mitä pelastustoimi on tänä päivänä, se on varsin usein unohdettu toimia turvallisuuden sektorilla siinä, siinä laajuudessa, missä ne palvelua tuottavatkin. Ja varsin jos katsotaan pelastustoimentekijöiden niin kuin roolia, niin, niin me kuitenkin vaikutetaan aika laajasti eri, niin kuin, turvallisuuden sektoreilla. Meillä on 22 pelastuslaitosta, jotka tuottavat yli 800 paloaseman verkostolla pelastustoimen palveluita ja näitä pelastustoimen palveluita meillä on se perinteinen pelastustoiminta, se näkyvin osa sinivilkkuista toimintaa, meillä on onnettomuuksien jos jossa me tehdään Suori, pelastustoiminnan tehtäviin nähden tuplasti enemmän suoritteita. Ja, ja meillä on varautumista, meillä on asiantuntijapalveluita ja ensihoito, joka ainakin tässä muutama vuosi takaperin vielä saavutti 75 prosenttia suomalaisista nimenomaan pelastuslaitosten suorittamien ensihoitopalvelujen kautta. Tämä olivat sen ensihoitopalvelun piirissä. Ja, ja tota noin, e Onnettomuuksien ehkäisyssä meillä on, on valvontatoimintaa, meillä on turvallisuuskoulutusta. Me turvallisuuskoulutusten kautta saavutetaan noin 900 000 ihmistä vuosittain. Eli me, me saavutetaan niissä turvallisuuteen asioissa, jotka ovat relevantteja tänä päivänä, jokapäiväisessä elämässä, kaikissa olosuhteissa, kaikkina päivinä. Ja, ja olemme, olen sen puolesta niin kuin hyvin, hyvin laaja toimija. Ilmoituskäytännöt on sellainen osa-alue, jossa me kompastellaan. Meillä on kyllä pelastuslaissa säädetty ilmoitusvelvollisuus muille viranomaisille ja tahoille liittyen onnettomuusriskeihin, jotka uhkaavat henkiä. Juinka esimerkiksi sosiaalitoimi, terveystoimin tai poliisin, niin edelleen, täytyy tehdä pelastusviranomaisen ilmoituksia tällaisista havainnoista, on selkeä onnettomuusriski ja joka voi uhata ihmisen henkeä tai terveyttä. Ja pelastuslaki samalla myös velvoittaa tekemään hyvin laajasti yhteistyötä eri viranomaisten yhteisöjen ja asukkaiden kanssa onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi ja, ja tämä, tämä on aika vahva velvoite ja ihan tähänkin perustuen niin, niin toivoisin, että pelastustoimi kutsuttaisiin niin kuin rohkeammin mukaan eri, eri tavallaan niin kuin turvallisuutta kehittäviin e, foorumeihin ja saataisiin näkökulmia laajennettua huomattavasti eteenpäin. Jos katsotaan tämän päivän niin ja viranomaisten toimintaa niin pelastusviranomainen Omaisella on aika huomattavat valtuudet, me tehdään valvontatoimintaa koteihin, kouluihin, työpaikkoihin, niin edelleen. Se on, se on niin kuin, meille suotu mandaatti ja sen puolesta meillä on hyvin vahva näkemys siitä, että mikä siellä kotien turvallisuudessa tänä päivänä on, on niin kuin selkeästi. Ne ovat myös niitä reseptoreita miettien tämän päivän aihetta josta voi saada sitä informaatiota, että, että, että minkä verran tämmöisiä niinku tapauksia kenties on, on niinku tunnistettavissa. Ensihoitopalvelut luonnollisesti, kun tuossa poliisi äsken viittasi siihen, että ovat nyt ensimmäisten joukossa, kun väkivaltaan on tapahtunut, ensihoitajat, joilla yleensä hoitamassa näitä ruhjeita. Jos katsotaan näitä ilmoituskäytäntöjä, niin lastensuojeluilmoitus, on selkeästi semmoinen pakottava, pakottava ilmoituslaje, kun me katsotaan pelastusvirannomaisia ensihoitajia. Mutta huoli-ilmoitus koskee lähinnä ensihoitoa. Niinkään se meidän viranomaispuoli, pelastusviranomaispuoli, sitä ei ole velvoitettu lainsäädännössä, Mut toki Siihen on ihan yhtä lailla, jos tämmöisiä havaitaan, niin viranomaisen puolesta myös niin kuin velvollisuus toimia ja antaa sitä ilmoitus, ilmoitus sitten tällaista poikkeustilanteesta tai havaitusta poik poikkeamasta eteenpäin. Mä teen kyselykierroksen meidän pelastuslaitosten valmistautuessa, niin tähän. Meillä on... Mahtavaa tämmöinen foorumi, jonka kautta pystyn kartoittamaan hyvin nopeastikin tilannekuvan siitä, että miten meillä valtakunnassa asia lepää ja tämän asian osalta, miten huoli-ilmoituksia tehdään, niinku ilmoituskäytännöt käytännöt siellä on, niin oli havaittavissa se, että käytännöt vaihtelee hyvin paljon, on ihan sitä nollatason toiminnasta hyvinkin aktiivisiin toimijoihin. Eli nollatason toiminnassa tarkoittaa sitä, että siellä ei, ole, ei minkäänlaisia, minkäänlaisia ilmoituksia tehdä. Lastensuojelun ilmoitukset on kenties niitä, joita menee, mutta mitään muuta ei tehdä. Taas sitten aktiivisimmassa päässä on sitä, että on systemaattisesti koulutettu valvontatyötä tekeviä ensihoitajia, palomiehiä siihen, että havaitessaan tällaisia huolioitukseen aiheita, niin tekevät niistä myös ilmoituksia. Ja meillä on selkeä osaamisvaje ilmoitusten tekemisessä Ja... Ja, ja me tarvitaan meidän toimialalla koulutusta ilmoituskynnysten ylittävistä tapauksista muun toiminnan ohessa, ja tässä me tarvitaan nimenomaan toimialan ulkopuolista apua. Meitä ei löydy toimialan sisältä osaamista esimerkiksi huoliilmoitusten taustatekijöihin, huolta aiheuttavien tilanteiden niin systemaattisen tunnistamisen esimerkiksi ikäihmisten kaltoinkohtelujen osalta. Mitä jatkossa on huomioittava, en nyt toista vähän samaa, mitä tässä on tullut aikaisemmissa kommenttipuheenvuorossa esille, että viranomaisyhteistyötä on lisättävä. Meillä on erinomaisia esimerkkejä, Etelä-Karjalan pelastuslaitos on muun muassa kehittänyt sote- soten kanssa niin tämmöistä KAT-toimintamallia, missä kodi, kodihoitajat toimivat tietynlaisen niin turvallisuuden edistäjän ja reseptoreina. Toisaalta he voivat myöskin linkki sitten niin pelastusviranomaisten suuntaan havaitsemistaan niin turvallisuuteen ja onnettomuusriskeihin liittyvistä ilmiöistä. Sitten tämä on noin aikaisemmassa työurassa, oli muun muassa Kalajoen kaupungilla oli sellainen moniviranomaisyhteistyöryhmä, mikä jäänyt minulle elävästi mieleen. Siellä oli sosiaali- ja terveystoimen viranomaiset, pelastusviranomainen, teknisen puolen viranomainen ja pelastusviranomainen saman pöydän ääressä keskustelemassa kaupungin alueella olevista erilaisista ilmiöistä, jotka liittyvät niitä ihmisten turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Minun mielestä tällainen tavallaan niin kuin kuntatason toimintamalli olisi hyvä nähdä niin kuin muuallakin. Se oli erittäin, erittäin tehokas toimintamalli. Se pystyttiin, pystyttiin luottamuksella viranomainen ja viranomaiselle jakamaan tietoa siitä, että se ilmiöt ovat havainneet ja mitkä ovat niitä yhteisiä toimintamalleja, joilla näihin voidaan niin kuin tarttua. Se ei jää siihen ilmoitustasolle, vaan yhdessä ollaan ratkaisemassa niitä asioita ja viemässä niitä eteenpäin. Tällaista niin paikallista aktiivisuutta tarvitaan. Yksi hyvä, hyvä toimintamalli on, on, on sit yhteisöllistä turvallisuuden luomista, mikä tuli Avin puheenvuorossa esille. Kyläturvallisuustoiminta ja malli Pohjois-Karjalla. Siellä on systemaattisesti koulutettu kylien äh, ihmisiä yhteisöllisen turvallisuuden kehittämiseen, niin sanotun naapuriavun ja niin edelleen tarjoamiseen. Muun muassa kun tää pandemia käynnistyi, niin uutisissa oli, oli näistä niinku erinomaisia niinku pätkiä, kuinka kuinka tämä malli toimii, kuinka autetaan esimerkiksi ihan juoksevien asioiden hoitamisessa. Mutta parhaimmillaan se on sitä, että kun oikein iso kriisi iskee, niin läheltä löytyy apua. Alueellisten toimijoiden näkökulmasta erilaiset ilmoituskäytännöt vaikeuttavat systemaattista ilmoitusten tekemistä. Tämä oli yksi palaute, mikä tuli pelastuslautokselta. Eli tarvitaan yhä yhden, yhden mukaan ja nyt ja tässä esimerkkinä se, että laitokset on kansallisesti tehnyt muun muassa laitokset 42 pykälän mukaisen ilmoitukseen, joka koskettaa muita viranomaisia juurikin näiden onnettomuusriskien ilmoituksista, ilmoitusvelvollisuuden toteuttamisesta, niin siihen on luotu kansallinen toimintamalle. Yksi luukku, yksi lomake, joka ohjautuu sille kyseenomaiselle viranomaiselle, joka kullakin paikkakunnalla tai alueella on toimivaltainen. Tässä voisi olla sellainen monistettava käytäntö ylipäätänsäkin. Kansalaisvalistusta voisi tehdä yhdessä. Sitä vasta että me palkutetaan kukin, taholtamme siihen samaan Karjalan mäntyyn, päätämme, niin mitä jos yhdistettäisiin voimiamme ja, ja luotaisiin yhteisiä toimintamalle, yhteisiä viestejä ja vietäisiin sitä kautta niin kuin tietoisuutta eteenpäin. Ja ikäohjelma, joka on STM-vetoinen toimeenpanoa, niin, niin, niin tämä voisi olla myöskin siellä vahvasti esillä. Juuri, juuri tämän, näiden toimintamallien kehittäminen. Ja ihmisen palveleminen keskiössä. Siihen on helppoa yhteyden, mitä Avin, Avin puheenvuorossa tuossa äsken kuultiin. Eli ihminen keskiössä luodaan palvelut sen mukaisesti, että tässä yhteiskunnassa aidosti niin yksilöllä kuin yhteisötasolla olisi turvallisempaa. Puheenjohtaja, tässä oli tämä minun kommenttini tähän asiaan. Kiitos. Taas tuli viisaita sanoja ja erittäin viisaita ideoita. Hyviä nämä yhteiset viestit. Ja, ja Mielestäni tämä teidän kumppanuusverkosto kuulosti kauhean hyvältä, hyvältä että kuinka heti saatte saat tuota kansallisen, kansallisen tietoisuuden asiasta kuin asiasta. Joo, ja tämä huoli-ilmoitushan -ilmoitus, huoli nyt, me on itse asiassa vähän haluttiinkin tätä korostaa ihan sen takia, että se, se, tota, se nousis koska se, se on yksi väline, ja, ja tota, siitähän on nyt yksi työryhmä, joka, joka, tota, joka tosissaan niin pohtii tätä, että miten se tehtäisiin, ja sama nyt ruvetaan ottaa tietysti vähän niin mallia siitä lastensuojeluilmoituksesta, että miten ja miten vahva se asema, se asema sitten olisi. Tota, nyt mä kiitän kauniisti kaikkia puhujia ja kommenttipuheenvuoroja. Vuorot oli todella, todella rikastettavia. tässä antavat meille niin syvyyttä näihin meidän tutkimustuloksiin ja ilahtuneena. Kuuntelimme, että aika oikeita nämä meidän tutkimustulokset on, että, että ne tuntuu siellä, siellä tota, eri toimijoidenkin keskellä sellaisilta, että, että, että nämä, on, nämä, nämä on ihan totta. Ja joka se, se tietenkin aina, aina niin tätä tutkimuksen luotettavuutta voi aina niin peilata monella tavalla ja, ja yksi keino on juuri tämä, että viedään se sinne, sinne toimijoiden keskelle ja pyydetään kommentteja siitä, niin saadaan itsekin semmoista varmuutta puhua näistä asioista asioista myös jatkossa. Nyt meillä olisi muutama kysymys, äh, kysymys siellä, jos mielellään laitatte sinne chattiin, jos siellä saattaisi olla, äh, sa olla tota kysymystä äh, kaikille muille puhujille, paitsi nyt tämä äh, Tuomas Pöyhönen valitettavasti joutuu lähteä muihin hommiin, hommiin, että löytyisikö sieltä, Maria on luvannut katsoa ja kertoo sitten, jos chatissa olisi joku kysymys, mitä, mikä ja esittää sen meidän puhuille. Ole hyvä, Maria löytyykö sieltä. Kiitokset Minna Liisa. Nyt kun mä olen tässä tätä chattia scrollannut, niin tässä oli tuo Laiho Salla olisi halunnut tuolta Tuomakselta kysyä tästä työntekijöiden ilmoitusvelvollisuudesta poliisille päin ja lähestymiskielon käytännön valvomisesta mutta Tuomas kerkes jo lähtemään, enkä mä muita kysymyksiä ole täältä löytynyt. Et sitten äh, tämmöistä kommenttia on, on tullut, että äh, tulisi laajentaa aarien turvallisuusasiat tuleviin laajoihin hyvinvointikertomuksiin. Mm, mm, ja jo. Saltiola, Särkkä, Laura. On, kertoo täällä, että työskentelen kliinisen hoitotyön asiantuntijana Jyväskylän kaupungin ikääntyneiden palveluissa ja olen viime syksystä alkaen kouluttanut meidän henkilöstö ikääntyneiden kaltoinkohtelun ehkäisemisestä. Aloitin kotihoidosta ja jatkan nyt tänä vuonna asumispalveluissa. Koulutukset on otettu hyvin vastaan. Tsemppiä valtavasti Lauralle, tämä on todella tärkeä asia mukava kuulla, että se on sielläkin niin kuin otettu. Käytännön tasolla hyvin vastaan, eli sielläkin on ollut tilaus tälle tiedolle. Muita kysymyksiä en löydä täältä. Okei, no mutta sillä tapauksessa. Ää... Nyt tuli yksi kysymys. Saako Minalisa sanoa? Joo, joo. No, Päivi otan vastaan näitä hyvin esille tuotuja huoli Kiinnostaa, miten siitä eteenpäin teidän näkökulmasta toimitaan? Onko siitä tutkimusta? Eli tuota, kun on huoli tullut, mm. niin miten tästä eteenpäin tulisi toimia? Ja onko sitten tästä tutkimusta? Uh, no mä, mä voin omalta puoleltani kommentoida tuohon, Tutkimukseen, tutkimukseen liittyvän. että mä en ole ainakaan löytänyt, enkä ole tietoinen, että on huoliilmoituksista tutkimuksia, joo, Minaliisakin puistaa päätä. Onko Minaliisalla tarkempaa tietoa, että miten meidän tehaan näkökulmasta sitten toimitaan? No siis sosiaali, on velvollisuus ottaa yhteyttä siitä, että se on niinku ihan semmoinen, semmonen niinku, että mikä on se heidän toime, toimenpidet varmaan soittaa, menee käymään ja sitä kautta sitten lähtee ratkomaan sitä asioa, että, että sitä, sehän on se ihan niin kuin, että se, sen takia ne, ne huoli on kerta käsiteltävä ja, ja tota, näin. Mutta sitten siitä tutkimusta, että mitä sitä, sitä sitten oikeasti siellä tapahtuu, niin meille ei valitettavasti ole, kun eihän meillä ole edes näistä huoli-ilmoituksista tilastointiakaan. Niin, niin, niin, sen takia. Sen takia tota... Ei, ei ole. Tota. Näin. Tämä oli vastaus tähän. Hyvä. Saako lukea seuraavan? Juu. Peura Maija-Leena kertoo. Hei, vuosien aikana työskentely lastensuojeluun ja sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijänä on herättänyt suurta huolta kotiin vietävien palveluiden työntekijöistä. Lukuisia kertoja kauhulla on seurattu vierestä, miten lastensuojeluasiakkaiden päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät vanhemmat työllistyvät pitkälti vanhuspuolelle tällainen kommentti. Uh -huh. Sitten Heiskala Anna-Liisa kertoo, että kaltoinkohteluun liittyen tehtiin Jyväskylästä myös YAMK-opinnautetyö. Selvä, uh -huh. kiitoksia. Mä oon niitä lukenut Kiitos. jonkun verran. Evelina Nilosaari, onko ikääntyneiden kokemasta kaltoinkohtelusta tehty väitöskirjoilla? Joo, se ei on kyllä tullut, vastaan. Että, on tullut tota, on sillä lailla, että On ollut ehkä osajulkaisuna yhdessä pelkialaisessa väitöskirjassa, mutta siinä oli niin kuin muutakin, ne tekevät vähän erilaisia, mutta ei oikeastaan, että yhden tiedon on ainakin tekeillä, mutta valmistunut tai vielä yhtään. En, en tunne, mutta voi olla, voi olla että olen väärä, sen tunne kaikkia, mutta aika hyvin me ollaan Marjan kanssa kyllä kahlattu tämä aineisto läpi, kun aineistoa ei oikeastaan ole. Että sehän on vaikea tehdä väitöskirjaa, jos ei sulla aineistoa, kun ei ole tehty, että se on, että meillä on ainoastaan tuota väestöaineistoa ja sit sitä niinku syventää, että siitä on, on pystyy tekemään. Sitten tietysti laadullista aineistoa voi niinku väkivaltakokemuksista, mutta tämmöistä niinku, niinku ihan, että mitä se niinku väestötasolla ja eri, eri ikäryhmissä, eri sosioekonomisissa luokissa niinku laajasti ottaen, niin en tunne ainakaan Suomessa. Mm, joo. Sitten mä jatkan Peura maija edelleen. Hän esitti kysymyksen tuosta lastensuojeluasiakkaiden päihde- ja mielenterveysongelmaisista vanhemmista, jotka tyylistyvät vanhuspuolelle. Niin -Leena jatkaa sitten, että onko ideaa, miten tähän puuttua. Poliisista on linjattu, että näiden henkilöiden työnantajien ei ole oikeutta olla yhteydessä, vaikka huoli heidän kyvystään huolehtia yhtään kenestäkään on valtava. Joo. Tämä on hyvin... Monitahoinen oh, a no, näin joo, siinä, joo, joo, siinä on niin monenlainen lainsäädäntö ja yksilön niin suoja. Valitettavasti että ei nyt tähän ei jos ei kyllä ole nytte. valvira on tehnyt kaltao kohtelusti, tiedän tämän. valvira tiedät, joo, tätä Joo, että käytettiin Kiitos. Kiitos oikein paljon. Nyt on kaksi minuuttia aikaa ja mä oikeastaan voisin tähän, tähän sanoa, että kiitos kaikille, kiitos. Ja Tosiaan tämä nauhoite on nauhoitettu, tallentaminen on alkanut ja edelleen on käynnissä, joten tota, kun tämä tulee meille verkkoon, jakakaa sitä, käyttäkää sitä. Ja, ja Toivottavasti koit tätä hyödylliseksi, mutta varmaan siellä muutamia semmoisia vinkkejä on, joista voi olla hyötyä teidän koulutuksesta. Ja, ja ottakaa meihin myös yhteyttä. Että, kiitos kaikille osallistujille, puhujille. Erityiskiitos ja kiitoksia Marialle joka on tehnyt suuren työn tämän selvitysten, selvitysten tekemisessä ja kirjoittamisessa noissa niin. Ja ne slideshare ja tutit, joissa on, eli tutkimuksesta tiiviisti, jotka on meillä tänään julkaistu, niissä on paljon tarkempaa tietoa ja yksityiskohtaisemmin tätä tietoa kuin mitä me, me täällä tänään kerrottiin. Kiitos oikein paljon. Ja Turvallista elämää teille kaikille. Aikaa varovasti, ainakin täällä Etelä-Suomessa on aika, aika peppäröinen keli. Hei hei!